Voli, voli tiťa bude, z večera i z rana, Miloj tvi usvíti, zostala je sama. Miloj tvi u svíti, zostala je sama. Žiži ti pomožem I ty starý mu svoje aćd ani co nebo pasio ci miły ne jedel večer a do mene